na tumekuja kivingine na leo tunakushirikisha wewe mtazamaji wetu jambo muhimu la kushukuru yani useme asante Mungu mwaka unaelekea kuisha ili kupokea mwaka 2023 mwaka 2022 umekuwa na matukio mengi wengine ndoa huku watoto wengine wakipata wa pesa na wengine kuachwa pamoja na vimbwanga vya kutosha lakini katika yote wote tuna mambo ambayo hatuwezi kuyasahau na ni kumshukuru Mungu Familia nyingi hutumia wakati wa mwisho wa mwaka kukutana na kufurahia pamoja huku wachaga wao wakaamua kabisa kurudi makwao. Wengi wetu shukuru pale mazuri tu yanapotokea lakini tunashauriwa kusema asante hata mabaya au hali za huzuni zinapotufika kwani leo haiwezi kuwa kesho na siku hazifanani. Hivyo kama umelie mwaka huu basi unaweza kutabasamu mwakani wakati masta wengine wamekua kuangusha show kubwa kuwaga mwaka 2022 na, na kukaribisha mwaka 2023 tafadhali share nafsi katika comment utuwambie ya ni kitu gani Mungu amekufanyia mwaka huu ambacho unamshukuru mimi naendelea Wats na hii ni the opener shukrani kwa mdhamini wetu mkuu na 2022 huyo ni Stan Finance tunaamini tutakuwa naye hadi mwaka 2023 na, na sign out bye bye